للاستماع فقط جميع الحقوق والنشر والتوزيع المحفوظ كلكم قولوا أميني ألفلك مبروك في كل الأحوالي مبروك في كل الأحوالي يا رهض مبروك يا قرة العين يا عسى مبروك في كل الأحوالي هذه يتعرب اساسا ولا معه من